وليس المقصود بالعبد الأسود ترى أكثر العبيد بيض أكثر العبيد في صدر الإسلام بيض ما شغل الوثار اللون. توهر السود بأنهم عبيد لأن في فترة من الأفترات كان الناس يذهبون إلى أفريقيا ويسرقون الناس من أهاليهم ويبيعونهم ظلماً من أفريقيا ياه yeah. ما ادري مين رسخت عبيد الاسود في العقلية وفي زمن الحروب العبيد البط كانوا لان العبيد بالاصل هم ضحايا الحرب واللي قام على السوق في كانوا الغرب yeah. عرفوا لها ونظفوا سمعتهم قبل لا يجي زمن وعدادهم تبدا ترتبل فستخدموا امور حاليا بالطبل والاسود كان ضحية زمن عشهم من قبل بس <تصفح> تسمع للاعلام وما داست في العمق رح ابحث وتشوف الحقيقة قد ايش تبلغ من سمك او شوف نفسك يا كامل <تصفح> يا سادس الانامل ما تعرف قادر غيرك لاني يشوف هامل حتى الأسود اللي يثور رقب مواقف عنصرية يشوفها عادية وهي من باب الأذية فاكر عنصرية دعرقوا ناصي عنصرية تفخرو ندور وراء تلقابنا عمو يتقو شرو انتشكي من المعامل في المجتمع طب والفقير والمكفل أصابهم زمع انت ابني قدر نفسك عبد ما رحبني هاللون انت مخير تعيش حر او تعيش بدون الحريه زمان جدك جبر اتركها لكن الان مخير مو مسير في انه كيف يملكها لا تحصر تفكيرك في ماضي ابد ما يسوى حرر تفكيرك لاجل في المستقبل لا الشخصيه هنا ربي يورينا انه كلنا سواسيه الكل ماخذ نصيبه في هذي الدنيا القاسيه الكل ماخذ نصيبه اللي ما صبر راح يصيبه من غرب لغرب جميع الى نهايه اسيا هنا ربي ورينا كلنا سواسيه الكل ماخذ نصيبه في هذه الدنيا القاسيه الكل ماخذ نصيبه اللي صبر راح يسيبه من غرب الغرب جميع الى نهايه اسيا تصبره هاشتاق لكن أو حياة الصود مهمة يقولوا حياة السود مهمة, yeah. الصد مهمة وأنا خالف ذا الكلام حياة النفس مهمة دم آمنت بالإسلام ما عاد أتناقش مع أحد من بعد هذه الفتوى لا بين العربي والعجمي إلا بالتقوى لا لاحظينا ما كان ينسب للون اللون أو الجس والعرض بل بما كنتم تؤمنون يجيني استغرابي وما حد يقول لي أنت عبد و تضمن ان جد جدك هذا ما كان عبد يقول الكل لي نفسه عشان مين العبد اوجد جدك راشف جدي في زمن وهو عبد ابيض واسود غني وفقير مو بس كده جميل قبيح طويل قصير معرض للاعتدى يقول ذا يحدد مكاني من لوني ليه لو تحت مكاني كان الرسول هرج عليه لأنه مرسول لينا لي علمنا كيف نعيش هل تظن حضرنا أسوأ من كفار قريش مشتري راسي راسع عن قضية ما منها منافع عنصرية عراق الأسود لعب دور المدافع فذلت تعصر هو من لجل الثور لجله ده من الدنيا الدرجل حرجلة تنكسر رجله قضية ما وقفت من بداية بدأ تجي سجدا من مخلف نصر الشيطان رافض نزل من مقامه لبوك يا ابن آدم وهذا ابن آدم شاف نفسه هنا ربي ورنا من كل الناس واسيا الكل ماخذ نصيبه في هذه الدنيا كل الكل ماخذ نصيبه اللي ما صابه راح يصيبه من غرب الغرب جميع إلى نهاية آسيا هنا ربي ورينا كل الناس واسيا الكل ماخذ نصيبه في هذه الدنيا الجاسيا الكل ماخذ نصيبه اللي ما صابه راح من غرب الغرب جميع إلى نهاية آسيا هنا ربي انه كلنا سواسية انه كل ناس واسية. أكل ما خذ نصيبه فعلى الدينيا القاسية انه كل ما خذ سيبهني مصابه رح تصيبه من غرب و غرب جميع الى نهاية قاسية فينا ربي ولينا كلنا سواسية انه كل أكل ما خذ نصيبه فعلى الدينيا الكاسية انه كل ما خذ نصيبه من مصابهati من غرب و غرب جميع الى نهاية اصية